Вуличне освітлення, так, знаєте, люди не бачили вуличне освітлення десь більше, більше року. І ці емоції, які були, коли ми включили вуличне освітлення, це, знаєте, не передати словами, це емоції. І багато харків'ян виходили на вулиці і любувалися. Вуличним освітленням. Ми будемо продовжувати, будемо продовжувати освітлення міста нашого, будемо розширювати географію освітлення міста Харкова. Тому Харків повинен жити, Харків повинен працювати. Харків город герой. Такую награду вчера Зеленський вручив мэру города Харкова Терехову.